الفتال هذا ابن الزن وهذا ترامب الفتال هذا هذا هذا الفتال اتحد مع الفتال الثاني على الإسلام اتحد مع الفتال ابن العرام الثاني على الإسلام أول الاثنين عيار الحرام ستوا على الإسلام الآن عن نسحب الفاقيو نسحبها من فوق الفتال الثاني مكرونة ونردها إلى مكانها الأصلي، إلى فوق ترامب. هذا ابن الحرام يا خبراء اصحوا يا مسلمين بيتحدوا على الإسلام، فاكيو ترامب يا ابن الحرام تفعل تغريدات في لفرنسا ولانه يلعن عار أمك يا فرنسا يا مكرونة يا ابن الحرام فاكيو المكرونة فاكيو لترامب فاكيو ترامب, ترامب الفتال ما بلا ترامب لما كرونا مش وقت ما أول شي ترامب ترامب يا أخي. هو هو هو ما كيو لما رأس ثلج هو يا بتانو. هو ترامب والله الله والله ما ترامب يا <تصفحش> بس. بس. رب الله. خبره خبره. و... يا قرب مر فتال ترامب ولا ان كل يا فتال وين مكرونه يا خضر يا خبرة ترامب يا منعو خلي يا, يا, يا منعاه هذا ما الله. خلاص يا رجال اتفقنا انه فاكيوله لسري <تصفيق> <تصفيق> فاك يول الاثنين عيال الحرام <تصفيق> فاك, فاك فاك لا ترامب اوه م... يو لا مكارونا الفتارين الاثنين أيوه. هذا الفتار ابن الحرام الله يلعن امك ويلعن مرتك ويلعن مرتك اللي تشبه ترامب مرتك تشبه ترامب تربي غش على شويه تشبه ترامب ها صح والله ابوك بمرتك تضبح فوق المسلمين فوق الرسول مشاكل عائليه سد انت ومرتك زوجوك ببنت خالك بالغصب ايش دخل المسلمين والنبي ابن الزنوه فالاثنين هؤلاء اتفقوا على الاسلام الاثنين .عل الفتارين الاثنين الفتارين ونرفزوني وطلاطمنا انا واخي حمود وخربنا المحل خربنا المحل خربنا المحل, خربنا المحل. يا سلامتكم يا رجا فاك فك فك فك فكو فاك فكولو ترامب مكارونا فاك فك فكول عارو ميتا عليكم يا مكارونا <تصفح> افعلوا اه اشتراك وفعلوا الجرس وفاك ترامب يو مكارونا <تصفح>